صح، صاف. إخوان صافا بخير كلشي مزيان نحبكم في قاش شنوا مزاوطة بفاشي قاشي قاش في القناة دائما بخير عا- تقريبا برنامج في وطنية إحترافي مباريات وطنية والمنتخبات الوطنية، في القناة وتفعيل الجرس وضغط على دائما بالجديد، وفي هاذي بلي سأتحدث لكم. حاجة. نتوقع توقع نتائج مباريات الجولة التاس- الجولة من البطولة الوطنية، التي ستبدأ من يومه الجمعة ال إلى غاية الأحد، ون ون وأبدأ لكم من المباريات التي- التي ستجرى يومه الجمعة، الأولى هي سريع وردزم وأولمبيك أسفي، توقع نتائج هذه المباراة إنتصار. أولمبيك باثنين واحد 1 والمباراة الثانية هي سوفيت برشلونه والمغرب الفاسي توقع لنتيجة هذه المباراه هي 2-2 التعادل مسلسل مباريات يوم... يومه السبت واثنين منهم على الساعه الرابعه الأولى المدير الوجدية وحسنية أقادية توقع نتيجة هذه المباراة انتصار الحسنية باثنين وكذلك دير بعض ما بين الفتح والجيش 2-2 نتيجة مباراة الولاد وسبب المحمدية هي واحد واحد وإلى مباراة <hesitation> ثلاث مباريات لي ستجري يوم الجمعة الأولى على الساعة الرابعة وهي الدفاع الحسن الجديد و أولمبيك أخر يبقاه، توقعيا تجري ثلاثين مباراة واحد صفر لصالح الدفاع الحسن الجديد، والمباراة الثانية ستجري على الساعة السادسة و وهي إتحاد طنجة و شباب رياضي توقعين توقعيا تجري واحد واحد والمباراة الأخيرة عن هذه الدورة التي ستجري الساعة الثامنة والنصف وهي القمة ما بين نصب الكن والرجال توقعنا نتيجة المباراة هو انتصار الرجاء بواحد صفر